Az életben elért sikerek mennyisége közvetlen összefüggésben van érzékenységünk szintjével. Te is sokszor érzed magadon, hogy minden kis akadály, apró nehézség megakaszt. Erre valószínűleg nagyon sok energiát pazarolsz el, feleslegesen. Elvonja a figyelmedet a nagyobb dolgokról, amelyeket valójában meg kellene tenned. Minden mellett negatív érzelmekkel is hátráltatod magad, ami még inkább megakadályoz a cselekvésben. Ma hoztam neked három lehetőséget, amivel le tudod csökkenteni érzékenységi szintedet. Kezdjük is az első számúval. Fogadd el és ne félj a kudarctól. Ez egy olyan hozzáállás, ami annál erősebbé tesz, minél több sérülést szenvedszel, vagy minél nagyobb nyomás helyezkedik rád. Lényegében az a személy, aki rendelkezik ezzel a hozzáállással, egyre erősebb lesz, minél több hibát követ el és nem fordítva. Ha belegondolsz ebbe, akkor már kezdheted érezni, hogy miről is beszélek, hiszen a legjobb módja a tanulásnak, ha elkövetsz egy fájdalmas hibát, és ez az adott fájdalom bejég az elmédbe életed hátralévő részére. Élesebbé teszi az ösztöneidet, és bölcsebbé a döntéseidet. Természetesen ennek megvan az ellentetje is. Általában az az ember, aki érzékeny, annak ez megnyilvánul a gondolkodásában is. Végül... Azon kapod magad, hogy óvatosan fogsz mozogni az életben azon pont felé, ahol az úgynevezett önszabotást fogod gyakorolni. Mi van, ha elbukok, mi van, ha nem fog sikerülni. Ezekkel készítjük elő saját magunk számára a bukást a siker helyett. Mivel túlságosan félünk elkövetni egy hibát utunk során, és ezt elkönyveljük bukásként. Amit sokan nem értenek meg az az, hogy a bukás nem egy rossz dolog, is. Sokszor szükséges is. A bukások csak erősebbé fognak téged tenni. Igazából ez annyit jelent, hogy minél gyorsabban buksz el, annál gyorsabban leszel sikeres. Ennek az erős hitnek az építése érdekében tudsz tenni pár szimpla lépést. Mint például, hogy erősíted magadban azt a gondolatot, hogy az elkövetett hibák csak erősebbé tesznek engem. Minél többet tudatosítod magadban ezt a dolgot, annál hamarabb tudod elsajátítani ezt a gondolkodásmódot. És ezzel együtt végre hinni fogsz magadban és a döntéseid erősségében. Minden ilyen szituáció pedig egy win-win helyzet lesz az életedben a későbbiekben. A második tippem ahhoz, hogy kevésbé legyél érzékeny, nem más, mint hogy alakíts ki egy meditációs szokást. Nagyon kevés ember tudja azt elmondani, hogy nem zavarja őt semmi azonban a negatív érzelmek intenzitása, amit érzel, és az időtartama, hogy milyen hosszú ideig érzed az adott érzést, az, amin tudsz változtatni. Ez az egész azon múlik, hogy mennyi rálátásod, mennyi ráhatásod van a gondolataid irányítására. Megvannak a saját gondolataid, amikor valami rossz történik, általában elkezdjük folyamatosan újra játszani magunkban, és feleleveníteni a fejünkben, időről időre gyakran túlzásba esve. Hogy milyen rossz dolgot tettünk, vagy milyen rossz dolog történt velünk. Ez fogja azt okozni, hogy rosszul, majd még rosszabbul érezzük magunkat. Viszont ha létrehozol magad számára egy meditációs szokást, akkor meg lesz a képességed, hogy hátralépj egy lépést, és eltávolítsd magad ezektől a gondolatoktól. Majd egy bizonyos idő múlva pedig képes leszel manuálisan beültetni gondolataidat az elmédbe. Harmadik tippem, hogy kevésbé legyél érzékeny, nem más, mint a kicsinyítés. Legtöbben biztosan felnagyítjátok a dolgokat, egy mikroszkópon keresztül nézitek az életet. Biztosan az iskolára, vagy a munkára kell fókuszálnotok, vagy az otthoni környezetre, de ez nem igazán számít. Mivel amíg egy mikroszkópon keresztül nézed a dolgokat, addig minden probléma szinte nagynak fog tűnni. Kicsi drámák, hogy ki kit szeret, vagy ő mit mondott. Ezek mindegy véget nem érő gondot fognak jelenteni az életedben. És erre fogod elpazarolni az 50%-át a mentális energiádnak. Ahhoz, hogy kivéd ezeket, nemes egyszerűséggel le kell kicsinyítened a dolgokat. És a legkönnyebben ezt úgy lehet megtenni, ha elképzeled magad, hogy milyen kicsi is vagy valójában egy nagy csémán belül vagy az egész világegyetemben. Én szeretem magamat elképzelni úgy, mint egy kis hangya ezen az óriási bolygón. Egy univerzumon belül milliónyi csillaggal. Minél többet gondolkodsz ezeken a dolgokon, annál könnyebben tudod realizálni, hogy milyen szignifikánsak is vagyunk a mindenhez hasonlítva. Elkezded megérteni, hogy wow, ez az összes dolog, ami miatt aggódtam eddig egész nap, igazából semmi a nagy képhez képest. Próbáld meg kintről szemlélni a dolgokat. Kicsinyíteni a dolgokon, amennyiszer csak lehetséges. Ha követed a tippeimet, akkor biztos vagyok benne, hogy kevésbé leszel érzékeny, és megfelelően fogod tudni irányítani környezeted. De ami a legfontosabb, az életed. Én hiszek benned.